Kaixo denoi eta ongietorri euskarazko Wikipedia pixka bat ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu degun ikastarotxo honetako bosgarren eta azken bideora. Bideo hau ikusten baldin bazeate, suposatzen da jabadakizuela Wikipedia zer dan, nola editatzen dan, probaurria zer dan, Ala ez baldin bada mesedes joan honen aurreko bideoetara eta ikusi. Bide honetan azkenengo urratsa ikusiko dugu. Gomendio batzuk emango dizkizuet jadaanik existitzendian artikuluak editatzeko eta gauzak geitzeko edo artikulu berri bat zerotik sortzeko. Existitzen denean artikulu bati zerbait aldatu nahi baldin badiogu, aldaketa oso simple bat egin nahi baldin badiogu, oso erresa da. Artikulu horretara joungo gea Adibidez, Nina Simoneren artikulua erabiliko dut, Adibide bezala, eta artikulu horretan gaudenean, aldaketaren bat egin nahi diogun artikuluan gaudenean, aldatu botoiari sakatu eta nai dugun aldaketa egingo dugu. Ba, kasu honetan, lotura jarriko diot adibidez, abeslari hitzari edo konpositore hitzari ere lotura jarriko diot. Eta aldaketa hokie egin da nahikoa da aldaketak argitaraturi ematea eta kito Jadanik ikusten dugu, egindako bi aldaketatxo hauek, bi lotura hauek hor daudela. Hau aldaketa txikien kasuan, baina jadanik existitzen den artikulu bati aldaketa ondia goren bat egin nahi baldin badiogu, ba, informazio gehiago gehituz, lehenengo egin beharko genukena da irakurri jadanik artikuluan jartzen duena eta saiatu behintzat bertan iratzita dagoena errespetatzen. Ba, aurreko uikilarien lana osorik ezabatu beharrean eta osorik berri datzi beharrean, Ba bueno, errespetatzen saiatu aurrekoek egindako lan hori. Artikulu bati informazioa gehitu nahi baldin badiozue nire gomendioa da lehenengo informazio hori zuen proba horrian lantzea eta proba horrian eginda daukazuenean hori artikulu definitibora pasatzea. Hori nola egiten den ikusteko? Adibide bat ikusiko dugu. Bale, ba, imaginatu Nina Simoneren artikulu honi nik zati bat gehitu nahi dio dela eta horretarako nire proba horrian zati hori landuta daukadalaia da. Bairikiko dut nire proba horria beste pestainatxo batean, eta hemen ikusten dezute ba, Nina Simoneren biografiaren lehenengo parrafotxoa prest daukadala. Nola egingo dut nire proba horrian daukadan zati hau artikulu definitiboan txertatzeko. Horretarako egin behar detena da kopiatu proba horriko informazioa eta artikuluan itxatxi, baina horretarako kode editorea erabiliko dut, dena ondo kopiatzen dela eta dena ondo itxasten dela, aseguratzeko. Egingo detena da nire proba horriera joan, iturburu kodeari eman godiot, eta hemen agertzen zaidan informazio guzti hau kopiatuko dut. Orain, artikulura itzuliko naiz, eta hemen itxatxi behar dut nire proba horrian kopiatu deten kode hori. Iturburuko dera joaten baldin banaiz, zuzenean, agian ez dut osondo jakingo nun nitxetxi behar dudan ni kopiatu deten informazio hori. Horregatik, truko bezala edo gomendio bezala, nik egiten dudana da aldaketa bizualen e, editorean, editore normalean, sortuko dut ni eitu nahi deten atalaren izenburua. Ba, hemen, sarreraren azpian, biografia haidatziko dut, ban ere parrafotsua biografiaren lehen atala delako, Eta biografiari atalburu formatua emango diot. Horrela, iturburuko deranoanean errezago aurkitu dezaket zein den nere informazioa itxasteko lekua, bai? Hemen daukat biografia jartzen duen lekua eta hemen azpian itxatsi dezaket nere probaurritikan kopiatutakoa. Gainera ikusi dezaket ba, bueno, biografia titua bialdi daukadala, ban ere proba horrian ere jaritan eukalako bat ezabatu dezaket eta kitxo. itsatsi dela da proba horrian egin daukan nire zatia. Hala ere aldaetak kargitaratu aurretik, badaezpa da editore bisualera joango naiz eta konprobatuko dut dena ondo dagoela. Ba, nina has artikuluan hemen sarreraren ondoren biografia, bere loturakin eta bere erreferentziekin ondo dago, beraz aldaketak argitaratuko ditut. Aldaketak argitaratzerakoan konturatuko zineten leiहोतso hau irekitzen dela. Hemen jarri dezakezu zer den egin dezutena. Ba, adibidez, biografiaren Biografiaren zati bat gehitu detenez, hori idatzi dezaket, horrela gainerako wikilariek ikusten dutenean norbait Nina Simoneren artikuluan aldaketak egiten ari dela, babadakite zer egin egindu dana. Eta, kitxo, hemen dago ni gehitutako zatia ere. Eksistitzen den artikulu bat editatzeko horrela egingo genuke. Beste kasualitzateke existitzen ez den artikulu bat sortzea. Horretarako egin behar deguna da bilatzailean, jarri gure artikuluak izango duen izenburua eta bilatu. Kasu honetan adibide bezala erabiliko dut hela bekerreen artikulua Eta ikusi zuten bezala bilaketa e egiterakoan ematen didan aukera da artikulu hori sortzekoa. Hemen klik egiten baldin badet zuzenean artikulua sortzera bideratzen da. Bale, beraz, hemen daukat Ela Baker izaneko artikulua izango dena. Ikusten dezuten bezala, hemen aldatu jarri beharrean sortu jartzen du, baina funtzionamendua berdina da, sortu jartzen du bagon artikulua sortzen ari gehalako. Eta hemen aurrea prozesua berdina litzateke proba horrian eginda daukadan artikulua kopiatu, eta hemen itsatsi. Nere proba horrira joango naiz? Prestatuta daukat jada Ela Bakerri buruzko sarrera parrafotxo bat eta egingo detena da kopiatu eta dagokion lekuan pegatu berdin berdin iturburuko dera joan dena kopiatu eta Ela Beikerren artikuluan iturburukodean dagoela begiratu bertan itsatsi eta berdin editore visualera bueltatuko naiz ikusteko dena ondo dagoela Eta ondo dagoela ikusitakoan, orrialdea argitaratu aukerari emango diot. Eta horrelaxe, artikulua sortuta egongo litzateke. Artikulu berri bat sortzen degunean egin behar dugu beste urrats bat da: artikulu hau beste hizkuntzetako wikipedian existitzen baldin bada, lotura sortu behar dugu wikipedian artean. Horretarako, hemen bueno, daukat Ela Beikerren artikulua sortu berri, hemen hizkuntzak jartzen duen lekuan gehitu loturak aukerari emango diot. Eta sistemari esan behar diot, ze artikulurekin lotu behar deten. Horregatik, ba, bueno, Ella Baker badakit gazteleraztadibidez existitzen dela, beraz, hizkuntza bilatuko dut espanyol, bai? Eta horrialdearen e, gaztelerazko wikipediako horrialde honen izena, berdin, Ella Baker da. Hemen daukat aukera. Beraz, horrialde honekin lotzeko esango diot euskarazko wikipediari. Horriarekin lotu bilaketa egiten du eta, e, agertzen zaizkit, ez iztitzen diren hizkuntza guztietako Ella Baker artikuluak. Berretxiko dut, Baia artikuluak lotura dauka beste hizkuntzetako Ella Bakerren e, artikuluekin. Horrelaxe egiten dira aldaketak eta horrelaxe publikatzen dira artikulu berriak. Baina, segurazki bideo hau ikusten ari gikozareten batzuk, klaseko lan moduan talde lanean egin beharko dezute artikuluren bat. Eta artikuluak talde lenean lantzeko, ba bueno, horretarako ere gomendio batzuk ema naiz dizkizuet kontutan ard ditzazuen. Konturatuko zinaten bezala, mikrofono bat agertu da mailan, ba bueno, erabiltzen aintzan korbata mikroak utzi egin dit, ez aukat besterik eta grabazio hau bukatu behart. Beraz honekin jarraituko dugu. Ondo entzutea espero det. Oraingoz beintzat Wikipediak ez du Drive-ek bezala funtzionatzen. Pertsona ezberdinek ezin dute gauza bera editatu aldi berean. Edozein artikulutan goikaldeko aldatu botoiari erabiltzaile batek baino gehiagok ematen badio aldi berean, batak bestearen edizioa zapalduko luke eta ez litzateke emaitza ondo gordeko. Badagoala ere aukera bat artikulu berdinean erabiltzaile ezberdinek aldi berean lan egin dezaten eta hori da aldaketak egiterako garaian goian aldatu sakatu beharrean Atal esberdinetan egitea aldaketak. Hau da, erabiltzaile batek adibidez biografia editatu dezake hemen aldatu botoiari emanda eta beste batek diskografiaren atala editatu dezake hor aldaturi emanda. Hala ere, nik ez dut gehiegi gomendatzen sistema hau erabiltzea, ze bueno ez baldin bada ondo egiten akatzak eman ditzake eta akatzak egiteak suposatzen du landu dezun informazio bat galtzea. Beraz jakin modu hau existitzen dala, baina nere ustez behintzat ez da biderik fidagarriena. Aldi bereko aldaketen kontua hau aipatu nahi dizuet, batez ere, bideo hau ikusten arizaretenetako batzuk, seguraski, klaseko lan moduan artikulu bat taldelanean editatu beharko dezutelako. Nere ustez, artikulu bat taldelanean editatzeko gauzari garrantzitsuena zuen artean ondo antolatzea da aukera bat izan daiteke, bakoitzak zuen erabiltzaia erabiliz proba horri bakarrean artikulua sortzea. Gogoratu esan genuela proba horria kuaderno pertsonal moduko bat baldin bada ere edonor sartu daitekela bertara eta edonork editatu dezakela. Nola egin behar dugu pertsona baten proba horrian sartzeko? Egin behar duguna da, bilatzailean idatziko dugu lankide, bi puntu, erabiltzaio horren izena, ban ere kasuan aioramu dan ere erabiltzailea, proba bezala hori erabiliko dugu, Barra bat jarri, eta proba horria. Bai, hemen agertzen zait nere aukera, eta bertan klikatuta nere proba horriera nioan naiz eta saioa hasi asigabe daukadan. Hemen aldatu botoiari emango banio nere erabiltzaiaren proba horria editatzeko aukera dit. Beraz, aukera balditzateke, bakoitzak bere erabiltzailea erabiliz, proba horri bakar batean artikulua sortzea. Beti ere gogoratuz, bereko edizioak ba, bueno, nola egin behar diren eta ze zailtasun suposatzen duten. Esa bezala, garrantzitsuena zuen artean ondo antolatzea da. Eta proba horrian, denen artean artikulua bukatzen dezutenean, bazkenen urratsa geratuko leitzateke norbaitek hori hartu eta artikulua publikatzea. Ba, lehen ikusi dugun bezala. Beste aukera bat da, bakoitzak bere erabiltzailearekin bere proba horrian lanaren bere zatia egitea. Ba, artikulu bat osatu behar balin badezue, artikulu hori atalka banatu eta bakoitzak atal bat lantzea eta hori norberak bere proba horrian egitea. Bakoitzak bere atala bukatuta daukanean eta dena ondo dagoela ziurtatzen dezutenean, egin behar dezutena da artikulu bat sortu eta ordenean bakoitzak bere atala gehitu bertan. Sarrerako atala daukan pertsonak sortuko luke artikulua bere zatia daukanean. Gorde, publikatu eta ondorengo atala daukanak berezatia geitu eta publikatu eta horrela bukatzen dezuten arte. Gogoratu, erreferentzien zerrenda gehitu beharko lukeena azkenengo atala duen pertsonalitzatekeela. Gainontzekoek erreferentziak txertatu ditzakezue zuen atalean normaltasun osoz, baina zerrenda hori azkenengo pertsonak gehitu beharko luke. Eta lasa iegon, erreferentzien zenbakitzuak automatikoki ordenatzen dituelako artikuluak berak. Eta bakoitzak bere atala gehitzen duenean eta artikulua bukatuta dagoenean, Bai gomendatuko nuke edo bai eskatuko nuke berrikusketa bat egitea, ba, artikuloa osorik irakurtzea edo begiratzea, zentzua duela, koherentzia duela, ziurtatzeko. Eta hauselitzateke prestatu dugun ikastarotxoa. Zerbait ez baldin bada oso argi geratu edo zalantza konkreturen bat baldin baduzue, utzi komentarioetan eta saiatuko gara soluzionatzen. Eta ikaslea baldin bazara eta klaseko ariketa moduan ari baldin bazara hau egiten, ba, irakaslearen bidez harreman zuzenean egon gaitezke eta zalantzak ere modu zuzenago batean konpondu ditzakegu. Eta besterik ez, eskerrik asko guztioi ikastaro hau ikusteagatik, eskerrik asko Wikipediari egingo dizkio zuen ekarpen guztiengatik eta Wikipedian ikusiko dugu elkar. Ondo izan.